حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في مهرجان الامام الحسن المجتبى كريم اهل البيت عليه السلام والان ايها الاحبه الكلمه الى الاستاذ محسن باقر الحكيم رئيس مركز التنميه والتطوير الثقافي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين، حبيبي إله العالمين أيها الحضور الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفضل الله ومنه عليه، وبجهود مباركة من مجموعة من الشباب في عام 2019 قمنا بتأسيس مركز التنميه والتطوير الثقافي، هذا المركز الثقافي التطوعي التنموي الذي كانت انطلاقه نحو طموحات الشباب، نحو تطلعاتهم بعدما حظينا بدعم وترحيب من وزارة الشباب والرياضه مشكوره. ان مركزنا التطوعي مستقل ويعمل على استقطاب الشباب ومواهبهم وتطوير امكانياتهم. في مختلف المجالات وبجهود ذاتيه استطعنا ان نعمل على تقديم الخدمات للمجتمع نحو قليل من الأمنيات الشباب تسخير طاقاتهم نحو مجتمع صالح وعام استاهمنا بعمل التطوعي في رسم البهجه والابتسامه على وجوه الاخرين واشعارهم بأنَّ أشخاصٌ يساندُوهم في الحياة وهذا بحدِّ ذاته هو نشر المحبَّة بين الناس ويحدث تغييرًا حقيقيًا في المجتمع مركزنا التطوُّعي يهدف إلى زرع روح المحبَّة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وترسيخ القيم وحبُّ التطوُّع من اجل مجتمع واعي ومثقف يعمه الخير والصلاح والتكاتف والتعاضد بين ابناء الوطن ويخلق الحب والوئام ويزيد الامن والسلام في جميع البلدان نسعى جاهدين دائما نحو تعزيز الثقه بالنفس لدى الشباب لما لهم دور وتاثير على المجتمع ومن أهداف مركزنا أيضاً تمكين المرأة في المجتمع وتطوير قدراتها وإمكانياتها عن طريق إقامة الدورات الثقافية وورش العمل والمهرجانات وكذلك أن المرأة تلعب دوراً أساسي ومهم في بناء المجتمع بصفتها المربية الأولى للإنسان حين ولادته وحين اش يبلغ اشده واخيرا وليس اخرا نتقدم بالشكر والامتنان لكل من ساعدنا ووقف معنا ودعمنا حتى لو بكلمه فالكلمه الطيبه صدقه واخص بالذكر الامانه العامه للمزارات الشيعيه في العراق والامانه الخاصه لمزار ميثم التمار وكشافه الحشد الشعبي ومعهد خيقان الخيري ومديريه الشباب والرياضه ووكاله وطن اليوم الاخباريه كل الشكر والتقدير الى حضارتكم على قبول دعوتنا فحضوركم يدل على الحب والدعم للثقافه والتطوير والرقي بالانسان في اعلى درجاته والسمو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته